35 світлин, надрукованих на пластику у форматі А3. Поряд з фото – короткі відомості про їх героїв, опис роботи, цікаві моменти з лікарняної практики. На одній з таких – сімейний лікар Вознесенського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Іван Леськів. Чоловік працює в галузі охорони здоров'я ще з університету. Наша така професія, що в нас багато хорошого, але в нас дуже і багато поганого, тому що ми завжди, лікар і пацієнт зустрічаються переважно в поганих ситуаціях, ніж в хороших. І тому негатив легше говорити, негатив легше написати і щоб це буде сенсаційно. От. А от про добре про лікарів зустрічається дуже мало, тому що це, це хороша ініціатива, я вважаю дуже ну, корисним. На пластикових табличках зображені як по одній людині, так і по декілька, на деяких колективи лікарень. Організаторка Олена Горячева розповідає, за яким принципом обрала героїв та заклади для своїх ілюстрованих історій. «Ми вибираємо лікарів, які, проводять... ми обираємо лікарів, які працюють в ХІЛТЛІНК, тобто проєкт спрямований на тестування людей, які проводять тестування людей на ВІЛ-інфекцію. І ми обирали тих лікарів, які добре проводять мотиваційні консультації і багатьом людям допомагають тестуватися і виявляють ВІЛ-інфекцію». Експозиція розташована на двох поверхах музею – першому і третьому. Ну, я вже... «Ну, я вже лікарка на пенсії, але якщо пригадати мій життєвий шлях, то, мабуть, мені хотілося б теж більше дізнатися про мою роботу в свій час. Тому я вважаю, що це дуже важливо. І знову ж таки, це підтримує лікаря морально. І він розуміє, що про його роботу знають, що його цінують. Що йому хочеться більше себе вдосконалювати і краще слугувати людям». Побачити виставку охоче зможуть до 25 жовтня в Старофлотських казармах. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.